בסרטון האחרון ראינו את המשוואה הדפרנציאלית הבאה, ונראה היה שיתכן בזו משוואה מדויקת, אבל כאשר לקחנו את הנגזרת החלקית של ביטוי זה, אשר ניתן לחנות m ביחס ל-y, זה שונה מאשר הנגזרת החלקית של הביטוי הזה, n בעולם של משוואות דפרנציאליות מדויקות, זה שונה מאשר n ביחס ל-x, אז אמרנו, זה לא משוואה מדויקת, אבל אמרנו שנוכל להכפ שני של המשוואה הזאת, וכמה פונקציות שעשו אותה מדויקת, וקראנו לזה מ-U. בזאתון הקודם פתרנו עבור מ-U, ואמרנו שאם אנחנו קופלים את שני הצדדים של המשוואה הזו, מ של X, זה שווה ל זה יפוך את זה למשוואה... מדעי דיפרנציאל ותמדו זה חשוב להגיד י אנחנו מ של y שאם נחפור אותה לשניe צדדים גם يافخو لمشבע מדויקת, ويتخلوا شفונט של x و y هيسيت אותו טריק אז המדרש אקלליט שלנו היא להפוך את המשבע לא משנה אז אנחנו בוחרים איזה גורמה אינטגרציה זה נקרא גורמה אינטגרציה איזה גורמה אינטגרציה, אינטגרציה אנחנו בוחרים אבל נעסה זאת כאתה ونفتورت البايه אנחנו نكبل لشنت צדדים של במיו, של x של x של x ראו, אם מחפילים ביטוי זה ב-x, מקבלים 3x בריבוע, 3x בריבוע, y, פלוס xy בריבוע, כל זה פלוס, x בשלישית, פלוס x בריבוע, y, y, שווה ל-0, כעת ראשית נבדוק שאכן, זו משוואה מדויקת. אז מה החלקי של ביטוי זה? הוא סוג, הוא סוג של... זה פונקציה ביחס ל-y, זה 3x בריבוע, זה רק של מקדם של קבוע, של y, פלוס 2xy, זה החלקי ביחס ל-y של הביטוי זה. כעת אבא ניקח את חלקי של זה ביחס ל-x, אז נקבל 3x בריבוע, פלוס 2xy, מה יש לנו את זה? כן. החלק של זה ביחס ל y שווה לחקיק של זה ביחס ל n. אז יש לנו קואט משוואה מדויקת אשר וידרון של כמו זה. כל מה שעשינו זה קפנו שני הצדדים של המשוואה זו ב x. אז זה ממש לא צריך לשנות את הפתרון של המשוואה זו או המשוואה דיפרנציאלית זו. אז זו משוואה מדויקת, אבל נפתור זאת. אז איך רוסים זאת? כיוון ש שר אנו שזו מדויקת, קודים ששניהם קמו פונקציית פסה יש באן אני קצרת הרחיקת של פסאי באחסן ל-אקס שווה ל-ביתור זה كان אז זה שווה ל-שלוש אקס ברי y פלוס אקס ברי בוא ניקח את אנדיליקצרת השניה הזו דימ באחסן ל-אקס ונקבל פסאי שווה למה אקס בשלישית y פלוס מוחלף הצ'אקס, מרגבאו, ווי מרגבאו. וכאמו פה נפסาย זה, ופונקציה של X ושל Y. אז כשאנחנו קמים את החלקי באחד של X, כשאנחנו רسمים זה ככה, יתכן שיתبدو כמו פונקציה רג, פונקציה של Y. אז בינקום פלוס C, kan, יתכן וזו פונקציה של מה של Y שيبנו. אז דחזרנו כהשראר ניקח את האנטי דחזרת. אז זה הפסาย שלנו, ורואים גם אם יגמנו אדוני, כמו שרקהבים ודרח כל שילימו זה מהי פונקציה של Y. אז הדרך למצות אותי בעזרת המידע של זה ביחס ל-Y אמור להיות שווה ל אבל נעשה זאת. מה החלקי של ביטוי זה ביחס ל-Y? יכולנו לכתוב החלקי של פסי ביחס ל-Y שווה ל-X בשלישית פלוס 2 כפול חצי. זה רק X בריבוע y פלוס h-tag של y, זה החלקי של הפונקציה של, תאורה של y, ביחס ל-y. זה חייב להיות שווה ל-n חדש שלנו, או הביטוי החדש, שקיבלנו אחרי ההכפלה בגורמי האינטגרציה. אז זה יהיה שווה לדבר הזה כאן, בתקווה שזה נראה לכם הגיוני בשלב הזה. זה אמור להיות שווה ל-x פלוס x בריבוע y, במעניין, ששני ביטויים אלו הם באותו הצד. אז, אז דחסיר את שני ביטויים אלו מהצד, אז x בשלישית, x בשלישית, x ברבוע y, נשארנו עם h' של y שווה ל-0, וניתן לומר ש-h של y שווה לכמה קבועים, ואז אין באמת ה-y, הפונקציה הנוספת y. ישנם רק כמה קבועים שנשארו, אז uh, למטרה שלנו, ניתן לומר שפסאי שווה לזה, כיוון שזה רק קבוע. ניקח את האנטי נגזרת בחול מקרה, ולקבל קבוע בצד הימני, בסרטונים הקודמים uh, הקבועים מתמזגו יחד, אז אנחנו נניח שזה הפסאי שלנו, ואנחנו יודעים שהמזוועה לפריצה לדזור שכאן uh, יכולה להכתב מחדש בצורה של נגזרת של פסאי, ביחס ל-x, וזה קורה מתוך הנגזרת החלקית של אה, חוק השרשרת, נגזרת של ψי ביחס ל-x שווה ל-0, אם תיקחו את הנגזרת של ψי ביחס ל-x זה אמור להיות שווה, וכל הדבר הזה כאן, רק משימוש בחוק השרשרת של נגזרת חלקית, אז אנחנו יודעים מהו ψי, ניתן לכתוב, או למעשה אנחנו לא חייבים, ואנחנו יכולים להשתמש בעובדה הזו כאן כדי להגיד שמבצעים אינטגרל של שני הצדדים, הפתרון ש-Psi שווה ל-C, רק לקחנו את הלטי לנגזרת של שני הצדדים, אז פתרון משווה דיפרציאליטי Psi שווה ל-C, אז Psi שווה ל-X בשלישית, Y פלוס חצי X בריבוע, Y בריבוע, ויכולנו להגיד פלוס C כאן, אבל אנחנו יודעים שהפתרון הוא Psi שווה ל-C, אז רק נרשום זה שם, יכולנו לכתוב כאן פלוס C, כאן יש לנו פלוס C, יש לנו קבוע נוסף פה, רק להחסיר אותה משני הצדדים, ופשוט הם מתמזגים לקבוע ש... בכל מקרה, יש לנו כאן את המשוואה הדפריציאלית, שלפחות על פניו, נראית משוואה מדויקת. זה נראה משוואה מדויקת, אבל אז אנחנו בודקים את המדויקות שלה, זה לא היה מדויק, אנחנו אותה בגורמי אינטגרציה. מצאנו, שגורים אינטגרציה אפשרי, הוא פשוט לחפול את שני הצדדים ב-x, וכאשר עשינו זאת, בחנו את זה, ומצאנו שזה מדויקת. ומהעובדה שהיא מדויקת, ידענו ש-ψי כאשר הנגזרת של ψי ביחס ל-x, תהיה שווה לביטוי השלם הזה. אז אנחנו יכולים לכתוב החדש את המשווה הדפרצלית שלנו בצורה הבאה. אנחנו יודעים שפתרון הוא ψי שווה ל-c, וככל לפתור עבור אנחנו אומרים שהנגדרת החלקית של ψי ביחס ל-x תהיה הדבר הזה, אנטי נגזרת שני הצדדים וישנם כמה קבועים של h, של y לא קבועים, יש כמה פונקציות של y, פונקציות של h של y אולי בנו כאשר לקחנו את החלקי ביחס ל-x, אז כדי לבררת זה, ניקח את הזה, ניקח את החלקי ביחס ל-y, ונקווה שזה שווה ל לביטוי ה-n שלנו, ובכך, אנחנו מוצאים שהפונקציה הזו של y היא למעשה רק כמה קבועים, ויכולנו לכתוב זאת כאן, יכולנו לכתוב זאת כפלוס c, ניתן לקרוא לזה c1, אנחנו יודעים שהפתרון של משווה הדיברציאלית המקורית שלנו היא פסי שווה ל-c. אז הפתרון למשווה הדיברציאלית שלנו היא פסי x, בשלישית y פלוס חצי x בריבוע y בריבוע שווה ל-c. יכולנו לשים את שיחת כאן, ואז להחציר משני הצדדים. אז אמרנו זאת כבר פעמים רבות ואנו מבינים זאת. מה קורה אם h של y זה רק c? אז אתם יכולים להתעלם מזה. זה הכל עכשיו. נתראה בסרטון הבא. כאשר uh, אתם יודעים את על גורמי אינטגרציה, נתראה בקרוב.